Зараз ми знаходимося на вулиці Богдана Хмельницького. Мешканці нашого міста можуть спостерігати, що протягом останніх двох тижнів тут проводяться масштабні роботи. Хотілося б трішки розповісти про наші дії, про наші плани. Сьогодні активно тут працює комунальне підприємство «Комунальник». Ми розчищуємо прилеглу територію, ми чистимо русло струмка «Холоднянський». У перспективних планах ми хочемо дочистити його від вулиці захисників України до виходу в річку Тясмен. Сьогодні працює тут спеціалізована техніка, роботи будуть і надалі продовжуватися. Крім того, ми випилюємо аварійні дерева, виробуємо порось. в перспективних планах у нас продовжити ремонт вулиці Богдана Хмельницького, зокрема, тротуарного покриття до вулиці Жовтневої, але це протягом всього літнього сезону ми плануємо зробити. Ну і реконструкція бульвару – це масштабний проєкт, який разом з депутатським корпусом ми прийняли. Ми виділили вже кошти міського бюджету на його реалізацію. Зараз у нас виготовляється проєктно-кошторисна документація. Ми обов'язково її доробимо, і я думаю, що ми вже зробимо таку невеличку, перлинку на мікрорайоні Богдана протягом всього літнього періоду. Тут, звичайно, приберуться перила, оці страшні, які тут 84-го року, як мені розповідають. Поставляться нові перила, нові відбійники для безпеки руху автотранспорту і безпеки руху пішоходів. Зробиться доріжки пішохідні. Плануємо ми зробити, ну і звичайно на бульварі зробити пішохідні доріжки, зони відпочинку, це лави, які будуть стояти, це урни для сміття, це зовнішнє освітлення. Ну і в перспективних планах висадження нових дерев. Не буду поки що розповідати які, я думаю, але буде гарна алея, яка буде прикрасою мікрорайону Богдана.